Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. حلوه للاطفال. ممكن نستخدم اي نوع فواكه احنا بنحبها او اطفالنا بحبوه، فواكه طازجه او مفرزه مثل هيك مفرزه. اي نوع اطفالكم بحبوه. 1 كوب فواكه العيار تبعنا واحد كوب فواكه بنملأه بالماء منشان يكون عندنا كوب عصير ممتلئ كمية الماء هي اختياري ونوع الفواكه هو اختياري ممكن عصير عصير مصنع أو عصير غير طبيعي حسب رغبتكم تابعوا الوصفة حتى النهاية لأنه في اكتر من بديل عندنا بنوضع عصير كوب عصير الفواكه بالوعاء على حرارة فوق المتوسطة بنحرك ونستخدم أي جالب متوفر عنا سيليكون أو حتى جوالب التلج أو كوب بلاستيك هذه قوالب التلج جيلاتين عند, الغ... عند بدء الغليان نوضع ثلاث معالق جيلاتين كبيرة يوجد جيلاتين نباتي و من الأسماك و بقري أنا وضع جيلاتين بقري أهم شيء يكون حلال نقلب جيد حتى يذوب الجلاتين. تقريباً دقيقة دقيقتين. نصف الخليط وبنسكوب في القوالب. القوالب موضوع قوالب سهل. عدة بفرجيكم خيارات. نوضع في قوالب التلج. اي قوالب توفر عنا ممكن كوب بلاستيك. نطحن فواكه ممكن نوع واحد او ممكن نوعين. انا هعمل عيارين اللي هو نوعين فواكه. الفراولة مع الكوكتيل. يعني كوكتيل هعمل كوكتيل. اختياري أنا عملت عيارين مع بعض الكمية هي اختياري ممكن إحنا نضاعف الكمية نفس الشيء ونفس العيارات ممكن إحنا نحلي بالعسل الطبيعي أو بدبس التمر التحلية هي اختياري التحلية إذا الفواكه الولاد بحبوها حلوة شوية ممكن نوضع العسل الطبيعي أو دبس التمر بنصفيه. تحلية اي نوع تحلية هي اختياري ولكن العسل بنضيفه اخر شيء العسل منشان ما يفقد القيمة الغذائية تبعته العسل بنسكب هيك وبنتركها حتى تبرد تماما في بالتلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم هيك اصبحت جاهزة العسل دائما بنوضعه اخر نص دقيقة هيك بالكوب البلاستيك ممكن إحنا نشرحه ونعمله دوائر بعد ما نسكب بالكوب الكوب البلاستيك نعمله إلى دوائر بنغلف بالشكل إحنا بنحبه العسل العسل إذا إذا طهينا العسل إحنا ما ما بتحمل حرارة كتير بفقد القيمة الغذائية تبعته بصبح مثل السكر العسل من هيك العسل نوضعه آخر نص دقيقة العسل من يحتفظ بالقيمة الغذائية تبعته. بنغلف اي غلاف احنا بنحبه اذا متوفر عندنا هذا كله متوفر في الاسواق ورخيص جدا الغلاف والورق السليفان والنيلون هذا كله متوفر في السوق ورخيص جدا هذا هو اختياري صحه وعافيه في امان الله تزرونا بصفة جديده من ننسى في بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه